У реабілітаційному центрі для диких тварин за підопічними доглядають волонтери. Одна з них – Анна. Дівчина каже, зараз центру потрібна допомога харчами. Продуктів вистачить ну, на день-два, на тиждень. Такої. І треба помаленьку, щоб нам люди допомагали. Лебеді їдять крупи. Верблюди їдять овес, картошка, морква, Кишники всі їдять м'ясо, кури нам допомагають корми. Минулими вихідними директор центру Сергій Пальохін рятував лебедів, говорить Анна. Нині птиці перебувають у реабілітаційному центрі. Лебеді спогасені з озер. В них лапи застрягали в воді, і наш хазяїн їхав, забирав їх з озер. Зараз трохи хватає круп. А закінчується по чуть-чуть. Треба, щоб хтось нам допомагав. За словами волонтера центру Олександра Пальохіна, взимку один дорослий верблюд випиває 20 літрів води. У центрі двоє дорослих самок і верблюдення, говорить чоловік. Винужені гріти воду на печки, ми змушені гріти на пічці, відрами розносимо. Години дві-три пройшло, і вона щоб не замерзла, залишки виливаємо. Потім знову наливаємо теплої води. Ну ось це взимку порядку 150 до 200 літрів. Це на всіх тварин. Верблю нам багато води треба. І якам відра достатньо. А комусь так зовсім трішки. Влітку було більше, набагато більше. Це зараз вони, коли вже зовсім спрага, то вони можуть і снігу трохи лизнути, якщо дуже захочуть. Ми ж за цим теж спостерігаємо. Якщо хочуть пити, то одразу стараємось теплої води їм добавити. Харчі для тварин закінчуються, каже Олександр. Пальохін. Перебираємо залишки, говорить чоловік. Немножко тяжковато. Трохи важкувато. Перебираємо то трішки картоплі, то трішки моркви. Що змогли, дістали, то привезли і дали. Усі тварини у реабілітаційному центрі здоров'я, розповідає головний лікар Хмельницької державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков. По поводу реабілітаційного центру Хмельницького, Намі державною ветеринарною лікарнею підписана договір про безкоштовне обслуговування. Ну, певно, ветеринарні препарати Пальохін має придбати самі, але принаймні практично через день ветеринарний спеціаліст Хмельницької державної ветеринарної лікарні є. В зоокуточку, тобто в реабілітаційному центрі. Стан тварин задовільний, вбудовані. Скажімо, умови такі, як зараз для зимівлі директор реабілітаційного центру построїв декілька сараїв утеплених. Скажу вам, я задоволений умовами і клінічним станом тварин, які там перебувають. Вони клінічно здорові. Ніяких питань ветеринарної медицини до реабілітаційного центру сьогодні немає. Кирило Чумаков говорить, що днями у центрі збільшилась кількість підопічних. 24 грудня лікар оперував рятованих лебедів. Недавно ми оперували і лікували лебеді, яких Пальохін привіз, я навіть не помню звідки. Там були відморожені лапки, там була травма крила. За словами директора центру для реабілітації диких тварин Сергія Пальохіна, зараз у центрі перебуває 150 тварин. Михайло Жили, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.